میں پابندی ڈاک گاڑ پچ بنے کی que se va a llegar a Barça. ¡Puedo por جس طرح کروڑا سلام نہ بھائی قبضے میں یہ تلوار کی بات کرو ملتا ہے کیا کیا مٹی میں جا کے دیکھ کرتے ہیں مالا مال ذرا پھیلا کے دیکھتے ایک رات حضرت ابو یوگر ساری جانتے گزاری میرا ہاتھ چپ دیتے کسی جس انداز نال آئے ہو یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم جب پچھلے آواز نہیں کٹی میں سارے ستو ایک واری اور جب لا چلاؤ پھر میں جو لبے